O nouă lovitură încasat de Radu Mazure, ce a decis Instanta. O nouă lovitură pentru fostul primar al Constanței, Radu Mazure. Decizia a fost luată în instant. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Constanca au cerut magistracilor să dispun confiscarea unui pistol-tip revolver decinut de fostul primar al Constanței, Radu Mazre. Magistracii judectoriei Constanca au dispus confiscarea armei letale, pistol-tip revolver, marca Gamo. Calibru 4,5 mm, cu 045 0,4 la 5C01686197, cu aer comprimat, a două dioxid de carbon pentru arme cu aer comprimat, sublinierea unei cutii metalice cu alice 4,5 mm, având ca pacro subliniere un inscripcionat UMAREX. Obiecte aflate la Camera de Corpuri Delicte din cadrul Inspectoratului de Poliție Judecean Constanta, conform dovezii Seria CT 279604 din data de 2701.2016, conform adevarul Cererea de confiscare a fost făcută de procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Constanca, iar decizia instanței poate fi contestat în termen de trei zile de la comunicare. Se pare ce pistolul a fost descoperit în timpul unor percheziții efectuate de dna la domiciliul fostului primar. În anul 2009, Mazre a apărut într-un pictorial în care interpreta personajul James Bond, având un pistol în mână, mai spune sursa citată.